Тема сьогоднішнього заняття – від місяця до зірок. З пластиліну, паперу, фольги та фарби діти робили зоряне небо, а також подивилися презентацію про місяць. Сліди на луні не, не зникають, тому що повітря там немає і вітру. Розкажи, власне, Запорівку, що це таке, що ти зробила? Важко було чи ні, сподобалось? Так, мені сподобалося, було легко. Це місяць, а це сонце, це зорі. Я дізналася багато чого про космос, як кружиться Земля, планети, також про зірки. Це буде космос, я роблю луно, це сонце, а це зірки. Було цікаво все послухати. Що запам'ятала саме про місяць? Те, що місяць, те, що він так і може то старіти, то наоборот, наоборот рости. Це було, ну, мені це сподобалось, це було прикольно. Зараз ви подивитесь, який він може бути. Який у нас місяць? Круглий, так? Круглий. Це схоже на Це або на сережку також схоже. За словами викладачки проєкту «Бібліофан» Ірини Павловської, завжди роблять для дітей огляд книг та читають із ними нові твори. Під час карантину працювали дистанційно. Нині є можливість зустрітися офлайн та влаштувати інтерактивний захід. Діти дізнаються, хто першим вступив на місяць, яка поверхня нашого місяця, яка там атмосфера, чи є там життя. Вони з нами будуть розмовляти це показувати, хтось буде моделлю землі, хтось буде моделлю місяця. Дітям дуже подобається така тема. Вони завжди дуже у нас активні, відповідають на запитання, приходять, шукають книжки по темі. Програма проєкту Бібліофан включає в себе знайомство з новими книгами, різноманітні мастер-класи, квести, вікторини настільні і рухливі ігри, також у нас є великий кінозал. Саме до проекту «Бібліофан» дуже просто і легко потрапити, просто необхідно бути читачем бібліотеки. Проєкт «Бібліофан» діє з 1 вересня у п'яти бібліотеках Запоріжжя, триватиме до кінця навчального року. Заняття для дітей молодшого шкільного віку відбуваються у будні з 14 до 17 години. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.